Liviu Dragnea, de asigur, relaia din primăria Capitalei și guvern a început să funcționeze bine. Ce proiecte au fost deblocate. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul din ei BPN, ce primarul capitalei. Gabriela Firea, a avut o întâlnire cu prim-ministrul Viorica Dencil, în cadrul Cereia s-au deblocat două proiecte importante. Gabriela Firea a exprimat mulțumirea și aprecierea aprecierea Cereaia din primăria Capitalei i-guvern a început să funcționeze bine. Este vorba despre o investie în prelungirea Ghencea. de asemenea, s-a identificat soluia pentru a se aloca un teren necesar pentru realizarea Spitalului Metropolitan, a spus Dragnea.